I'm gonna بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي طلبه وطالبات الصف الخامس الابتدائي اهلا وسهلا بكم كل سنه وانتم طيبين نبدا على بركه الله احنا هنبدا من الدرس التمهيدي في الوحده الاولى وهو طبعا جغرافيا اسم الدرس انواع الموارد ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا الأرض دي كلها علشان إحنا نعمرها ونعيش فيها وعلشان نقدر نعمرها ونعيش عليها ادالنا مجموعة حاجات والحاجات دي محتاجة لشوية تفكير وتطوير علشان نسخرها ونحولها لحاجات تصلح لإشباع حاجتنا فمثلا أنا محتاجة أن أنا أشبه حاجاتي من الطعام ربنا ما خلقش الطعام جاهز اداني تربه زراعيه واداني ميه وقال لي فكر انا بقى بتعلم ان انا التربه الزراعيه مع الميه ممكن ان انا احط البذره دي تطلع لي نبات انا اقدر بقى ان انا استخدم النبات ده يا اما يكون ماده غذائيه او ان النبات ده يكون اي ماده خام تصلح للتصنيع وده اللي احنا هندرسه بعد كده النهارده الدرس بتاعنا بيتكلم عن انواع الموارد والموارد نوعين موارد طبيعيه وموارد بشريه لكن قبل ما اعرف يعني ايه موارد طبيعيه يعني ان في حاجات ربنا سبحانه وتعالى منحها لينا يعني بهلنا اعطاها لنا دون مقابل اي منحها الله لنا سبحانه وتعالى دون اي جهد يبقى ما المقصود بالموارد الطبيعيه هي الموارد التي منحها الله لنا دون جهد مثل المياه والهواء والموارد المعدنيه والنبات الطبيعي والتربه وموارد تانية كتير قال الله تعالى "وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها" ومن أهم الموارد الطبيعية في مصر نهر النيل والنباتات الصحراوية ويعتبر نهر النيل أهم مصادر المياه العذبة في مصر أنا محسن محمد 5C ما المقصود بالموارد الطبيعية هي كل الموارد التي منحها الله للإنسان دون جهد من جانبه في تكوين. وهنا هيكون السؤال المهم جدا وده بيعتبر أهم حاجة في الدرس كله ما هي أهمية الموارد الطبيعية؟ طبعاً هرجع تاني أقول لكم من فضلكم لازم الكتاب يكون في أيدينا أثناء الشرح طول ما أنا بشرح أنت الكتاب في إيدك وتبص معي وتركز معي عشان تتابع تسلسل الدرس معك تمام؟ طيب أهمية الموارد الطبيعية يبقى أنا كده أنا بختار خمس حاجات من الموارد الطبيعية وطبعاً إنتوا شايفينها قدامكم في الدرس وهنبدأ نتكلم فيها أول مورد من الموارد الطبيعية المياه المياه عارفين ان هي ضرورية لحياة الانسان والحيوان والنبات مفيش كائن حي يقدر يعيش بدون ماء كل حاجة حية بتنمو وبتكبر لازم لها مية جسمك اصلا بيتكون من مية رقم اتنين التربة لما نيجي نتكلم عن التربة واهميتها كمورد من موارد الطبيعية هنقول ان لو مفيش تربه خصبه مش هنقدر نزرع محاصيل زراعيه يبقى التربه لازمه لزراعه المحاصيل ثالثا الخمات الخمات من الموارد الطبيعيه اللي ليها اهميه كبيره جدا لقيام الصناعه انا عندي تلات انواع من الخمات خمات زراعيه زي القطن وقصب السكر وكلنا عارفين إن القطن بيدخل في صناعة الغزل والنسيج، وعندي خامات معدنية زي الحديد والذهب والفوسفات والمنجنيز، وخامات حيوانية زي جلد الحيوانات والصوف واللحوم، والخامات دي كلها مهمة ولازمة لقيام الصناعة، ما نقدرش نجيب. مصانع ومصادر للطاقة من غير ما يكون عندي خامات علشان احولها لمنتجات تصلح للاستخدام رابعا مصادر الطاقة لما نيجي نتكلم عن مصادر الطاقة لازم بعرفين انها من اهم الموارد الطبيعية لانها اساس التقدم الصناعي احنا لو جبنا عمال واشترينا ارض وبنينا مصنع وجبنا واشترينا خامات وما عندناش اي مصدر من مصادر الطاقه زي الكهرباء اللي ممكن نشغل بيها المصنع يبقى المصنع مش هيشتغل يبقى السؤال اللي انا هوجهه دلوقتي ما هو اساس التقدم الصناعي يبقى اساس التقدم الصناعي هو مصادر الطاقه وما هي اهم مصادر الطاقه اللي احنا عارفينها الفحم والبترول والغاز الطبيعي خامسا في بعض الموارد الطبيعيه زي عيون المياه الكبريتيه الموجوده في حلوان والعيون الحاره زي عيون موسى اللي موجوده في جنوب سيناء والرمال الساخنه موجود منها في مصر في أكتر من مكان، زي سفاجا والوادي الجديد، المياه الكبريتية والعيون الحارة والرمال الساخنة دي تعتبر من الموارد الطبيعية اللازمة لقيام السياحة سواء كانت سياحة الشواطئ أو السياحة العلاجية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال بما تفسر أهمية بعض الموارد الطبيعية مثل أنواع الرمال في حياة الإنسان الإجابة بعض الموارد الطبيعية مثل عيون المياه الكبريتية وبعض أنواع الرمال تقوم عليها أنواع من السياحة مثل سياحة الشواطئ والسياحة العلاجية وهنا هيكون السؤال المهم جداً وده بيعتبر أهم حاجة في الدرس كله. ما هي أهمية الموارد الطبيعية؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا رودان محمد حسين. أهمية الموارد الطبيعية هي المياه ضرورية حياة الإنسان والنبات والحيوان. والخامات ضرورية للصناعة. والتربة لازمة للزراعة والمحاصيل. أنا هسأل سؤال دلوقتي وعايزه حد يجاوب بس قبل ما تجاوبي أو أو تجاوب يريد نقول اسمنا والاسم المدرسة بتاعتنا ما النتائج المترتبة على سوء استخدام بعض الموارد الطبيعية سوء استخدام الموارد الطبيعية يعرضها للتلوث أنا أسيل عون الحمل، ما المقصود بالتلوث؟ هو حدوث تغيرات في بعض الموارد الطبيعية فتصبح غير صالحة للإستخدام البشري. كمان لازم إن انتوا تبقوا عارفين إن أنا عندي في مصر منطقتين حلوان وشبرا الخيمة دول أكتر مناطق ملوثة في مصر وسبب في كده إن هي بيتركز فيها صناعة الأسمنت وصناعة النسيج. طيب قول لي يا عبد الله خالد بما تفسر قيام الزراعه في وادي النيل والدلتا انا عبد الله خالد بما تفسر قامت الزراعه في وادي النيل والدلتا بسبب وفرة المياه العذبه في نهر النيل والتربه الخصبه بما تفسر قيام الزراعه في وادي النيل والدلتا الله خالد بما تفسر قامت الزراعه في وادي النيل والدلتا بسبب وفره المياه العذبه في نهر النيل والتربه الخصبه آه طبعا انا كنت قلتلكم من اول من اول الشرح ان الموارد نوعين موارد طبيعيه وموارد بشريه دلوقتي احنا نبدا في النوع الثاني وهو الموارد البشريه الموارد البشرية مقصود بها هي كل الموارد التي يقوم الإنسان بإنتاجها لإشباع حاجته مثل المنتجات الزراعية والصناعية إذا أنا عندي الأنشطة الاقتصادية كلها تعتبر موارد بشرية وأهم الأنشطة الاقتصادية اللي هي تعتبر موارد بشرية الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة اما نيجي نتكلم عن الزراعه نقول هو نشاط يستثمر فيه الانسان الموارد الطبيعيه الموارد البشريه هي الموارد التي يقوم الانسان بانتاجها لاشباع حاجته مثل المنتجات الزراعيه والصناعيه النتائج المترتبه على النشاط البشري في مجال الصناعه هي ادى الى نمو المدن وزياده المواصلات